اور یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے کہ میرے کسی فکرے کا کوئی مطلب کسی غیر شیعہ کی دل آزاری نہیں میں لفظ سنی سے بڑی محبت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے حضور کی پیروی کرنے والا اور میرے علم علی سے بڑا سنی کوئی نہیں سے شیعہ کا احترام کر لیں کیونکہ شیعہ کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والا اور میرے علم میں حضور سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے, سنی جتنا کھیل کھیلنا چاہتی ہے غیر ملکی بےگرطلا ہم پر اس کا اثر ہونے والا نہیں ہم اس کے حسین میں اکٹھے ہی ہیں محبت رسول میں ہی مجلسوں میں اکٹھے ہی کوئی مائک لال آئے ان میں سیا نے سنت کو علیحدہ کر کے دکھا پہچانا جائے گا کسی سے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ آہ! ہم حسین کے نام پہ سب کٹھے باقی شزید کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس پر کسی قسم کی پالیسی میں بیٹے کا کیس تفنے نہیں دیں گے انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی قاتل بے نقاب کیے جاتے رہیں گے مقتول کی بھی فیملی ہسٹری کھولو قاتل کی بھی کھولو اب یہ تو اصول ہے انویسٹیگیشن کا جیب کتنا بھی پکڑا جائے تو پوچھا جاتا ہے جی اے پوچھ جی کر رہے ہیں کیونکہ یہ پتہ کرنا ہوتا ہے خاندانی لے فنگا تو نہیں تو جب حسین کے قاتلوں کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم پوچھیں گے ماں کا کردار کیا تھا باپ کا کیا باپ اب ان میں حمزہ کے قاتل نکل آئے تو ہمارا کیا کسور ہے پانی والے نہیں کھلا تو ہمارا کیا سور ہے